القنوات العادية القنوات العادية هي القنوات التي توجد من التشانل رقم واحد حتى التشانل رقم الف أسفل القنوات العادية يمكن زيادة عددها من خلال الذهاب إلى الموفي روبرتس ثم اختيار تشانل نمبرز أو خلية عدد القنوات وزيادتها من 150 حتى 1000 لا يوجد أكثر من ألف قناة عدد الفريمات الموجودة بالمبين الزمني هي 9999 فريم تزداد كلما استخدمنا البرنامج بالتدريج كلما قمنا بسحب خلية كلما ازدادت معنا بنسبة معينة حتى نصل إلى وتسعين وهو أقصى عدد ممكن استخدامه من الفريم يمكن إدخال فريم وسط مجموعة من الفريمز بعد تحديد مكان الإدخال وذلك عن طريق الذهاب إلى القائمة insert frames ثم كتابة الرقم المناسب أو ضغط مفتاح control مع حرف الدال من لوحة المفاتيح لإدخال فريم واحد فقط كما يمكن حذف مجموعة من الفريمز وذلك بتحديدها. من خلال النقر المزدوج في هذا المكان ومن ثم القيام بعمل ديليت من لوحه المفاتيح كما يمكن عمل ريموف فريم من قائمه انسيرت ريموف فريم وهنا يحذف فريم واحد فقط يمكن تحديد الشانل بالكامل من خلال النقر المزدوج في هذا المكان. يمكن مد السبرايت وذلك عن طريق ضغط مفتاح Alt من لوحة المفاتيح ثم السحب مع الماوس. كما يمكن نسخ السبرايت وذلك بضغط مفتاح Alt والسحب الى مكان فارغ. كما يمكن تحديد فريم واحد فقط وسط مجموعة من الفريمز عن طريق ضغط مفتاح Alt يمكن تحديد خلية على الستيج ثم تحريكها من مكانها إلى مكان آخر وتشغيل العرض لنرى النتيجة يمكن ضغط مفتاح Alt من لوحة المفاتيح مع النقر في شاشة العرض ليتم تحديد خلية على المبين الزمني كما يمكن استخدام مفتاح shift لتحديد أكثر من خلية على شاشة العرض يمكن استخدام مفتاح control لإظهار خامة الأوبجيكت والتحكم واختيار نوع الخامة للأوبجيكت المحدد أثناء النقر. يمكن تصغير وتكبير الخلايا مباشرة على شاشة العرض. باستخدام البروبرتين إسبيكتور، يمكن القيام بنفس وظيفة التكبير والتصغير، وذلك عن طريق تحديد القيم المناسبة.